Χάι εορτάιτε καητά εκπρεπαίε. Μέρος των πρώτων. 1. Ε. Γένεζης του Χριστού. Τα Χριστούγεννα. 2. Το Χριστούγεννιον ντέρων. 3. Χεφάτνε. 4. Ο Χριστούγεννιος Στέφανος. 5. Το Πάσχα. 6. Επεντεκόστε 7. Εππόκριος 8. Ο γάμος 9. Ε 10. Ο νύμφιος 11. Το μπάπτισμα